Diu així, balcó, la nostra vida sembla un clar matí d'estiu, amb el balcó de casa obert de bat a bat a l'aire tevi i amb un cel blau però intocable, ratllat per orenetes i falsies, a l'altra banda de la reixa verda de la persiana. Un dia de mercat amb tot de gent atrafegada, homes i dones de perfil borrós que parlen riolers Mouen les mans, fan tractes o s'escridassen al llarg del carrer. Això és la nostra vida, un efímer matí d'estiu. Cadascú sol al balcó mira l'eixama tapeït de la gentada que li és estranya i prova d'escoltar, com en un somni, la verbola confusa de tantes boques que no paren mai, frases perdudes sense cap sentit. Belles paraules que no entén. Cadascú sap que ha de morir en el silenci de la migdiada, sol al balcon.